Хмельничанка Наталія Саламаха у місті користується приватним громадським транспортом. Жінка каже, проїзд в ньому коштує вісім гривень. З тепершими цінами на топливо це ще дуже добре. А якщо зросте, наприклад, вплине якось це на душевській? Не вплине, не вплине, тому що, в принципі, так ну зарплати підняли трошки. Пасажирів, які користуються міським автобусом, поменшало через війну, каже контролер Борис Павлович. За його словами, це може також вплинути на вартість проїзду. Який кіде. Ну, людей поменшало, звісно, всі на війні. Щоб подорожало, то й бусить дорожати. Ну, вартість проїзду, пальне ж подорожало. Ціни на пальне в середньому зросли на 20 гривень з початку повномасштабної війни, розповідає головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ігор Михальчук. Попередньо урядом домовлено, що мережі і суб'єкти паливного ринку будуть дотримуватись цін 52 гривні бензин, 58 гривень дизельне паливо. З цін знято регулювання, але він наголошує їм дотримання от межі. Перевізник Олександр Мішин розповідає, частково проїзд вільговиків компенсує міська влада, але зараз цього недостатньо. Олександр Мішин каже, подали нові розрахунки вартості проїзду, які може затвердити виконавчий комітет. 23 гривні була вартість палива. Коли ми розраховували і вийшли на 8 гривень, нам виконком затвердив, зараз у нас вартість палива 57. Чим менше пасажирів, тим більше собі вартість. Розрахунки, які подали перевізники на підняття вартості проїзду перевіряє управління економіки, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, підняття можливе через подорожчання пального. Перевізники зазвичай подають і більші суми, вони на сьогоднішній подали 16-17 гривень, але ми точно не будемо призначати і визначати виконкому саме таку вартість проїзду, а будемо дивитися об'єктивно, тому що тут треба враховувати і те, що рівень життя населення точно зараз у період він не покращується. На сьогоднішній сьогодні перевізники у збитках. Перевізник Олександр Мішин каже, кількість його великогабаритних автобусів, які курсують містом, зменшилася через ситуацію з пальним з 25 до 18. Пов'язано з тим, що нехватка дизвільного палива – це основне, його немає де взяти і потрібно в чергах стояти. І вартість його. Через вартість приїзду ми вимушені і, і, і, і, старатися, триматися на плаву, тому що вона не відпадає фактичної вартості. У розрахунок вартості проїзду, за словами Олександра Мішина, входять також обслуговування автобусів та заробітна плата працівникам. Податки входять. Один з половиною відсоток ми маємо заплатити податків за найманого працівника і за себе. Плюс потім треба платити податок з доходу. Микола Ваврищук каже, дати, коли зросте вартість за проїзд містом у приватному громадському транспорті, ще немає. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.